واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيباً يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولاً سَدِيدًا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزاً عظيماً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 وفي تقدم الازمنه وعلى اختلاف الامكنه في حق الوالدين من قبل الابناء الا وهو عقوق الوالدين فقد انتشرت هذه الظاهره ايما انتشار حتى صارت هذه الظاهره في كثير من بيوت المسلمين وما ينبئك مثل خبير وانك لتسمع ذلك صباح مساء في كثير من وسائل التواصل الاجتماعي بل إنك ترى ذلك بمقربة منك بل ربما يكون ذلك عرضا في بيت من بيوت المسلمين وقد انتشرت هذه الظاهرة وتنوعت الأسباب التي تقود الأبناء إلى العقوق وإنك لتسمع في ذلك من القصص العجب العجاب حتى صرنا في هذا الزمان لا نرى شكاية ولا نرى غما ولا نرى حزنا ولا نرى ضيق صدر ولا نرى تبدل في تبدلا في الأحوال ولا تغيرا في النفوس ولا كثرة في القطيعة ولا قلة في الصلة ولا غير ذلك لا نرى ذلك عند كثير من الأبناء ولا نرى ذلك في نفوس كثير من الشباب وإن لذلك آثارا سيئة يجنيها كل عاق وكل من عقت اباءها وامهاتها كل من عق اباه وكل من عق امه وكل من عقت اباها وكل من عقت امها الكل يجن الويل والكل يجن الندامه والكل يجن السخط من الله تبارك وتعالى في هذه الحياه الدنيا فما ضيق المعيشه وما تكدر الاحوال وما تغير النفوس وما كثره التسخط على اقدار الله تبارك وتعالى ولا قله الرغبه في العمل الصالح الا من قبيل عقوق الوالدين وان الابناء يعيشونه حياتهم على نحو من يعيشون حياه مريره منغصه عيشتهم وانهم ليعيشون عيشه ضنكا بسبب عقوقهم لابنائهم واننا لنرى القصص المحزنه في عقوق الوالدين مما يجعل اللبيب يقف مع هذا الموضوع وقوف المتأمل الحريص على اعمال قواعد الشرع الحنيف مع المسلمين نصيحة وتوجيها وبذلا وتعاونا على البر والتقوى لأننا عندما نسمع الشاب قد خرج في هذه الحياة الدنيا وهو يشتكي أباه ويذمه ويذمه بأنه لا يوجد أسوأ منه شخصية في الوجود فإننا نرى ذم أباه من عقوقه ونرى انتقاص أبيه من عقوق هذا الولد وعندما نرى الشاب يأتي من بلدان المسلمين إلى مثل هذه الديار من أجل أن يأخذ نصيبه من ميراث أبيه بعد موته ويرى النفوس قد تغيرت وقد حرم من الميراث تحرمه أمه من ميراث أبيه حتى تكون قسمة هذا الميراث بعد وفاة الأم فيطعن عليها ويتكلم في حقها ويذمها ويدعو عليها ويتمنى زوالها ثم ينتهي به المطاف إلى مقاضاتها في المحاكم التي يكون فيها الشكاية من المسلمين بعضهم بعضا وعندما نرى ذلك الأمر قد امتده بين الأزواج حتى تكون الزوجة لها النصيب الأوفر من عقوق زوجها لأمه وأبيه نرى ذلك أمراً لا يمكن أن يسكت عليه بل إننا نرى الشاب قد خرج في هذه الحياة وحيداً لا يجد في هذه الحياة سوى أمه التي سهرت بالليل عليه والتي أطعمته وآوته وكسته وعملت من أجله، وهو من قبل لم يكن شيئا بل كان في رحمها يأكله ويشربه وي... وتتعب عليه وتسهر عليه حتى إذا تحملت آلام الوضع وتحملت آلام الحمل وتحملت آلام الرضاعة وتحملت آلامه تربيته وتحملت التعب من أجله صار يتنكر لكل ذلك ويكون مآله معها إلى وضعها في دار المسنين بلا رحمة وبلا تفكير وبلا شيء يجعله يتوقف عن هذه الأمور المشينة التي يستحق أن يقال له إنك قد إنك ولا بد وأن تسقى من نفس الكأس لأنه كما قيل فأبروا آباءكم تبركم ابناؤكم فمن لم يتعود أن يكون بارا بأبيه وأمه وكان عاقا لهما فإنه ولا بد أن يعق من قبل أبنائه البنين والبنات على حد سواء، لِأَنَّهُ لأن العبد إذا كان في هذه الحياة الدنيا يتمنى نعيما لم يتحصل عليه بعد، وإذا كان العبد في هذه الحياة الدنيا يتمنى أن يكون في مقام رفيع من مقامات الدنيا. وإذا, كانت وإذا كان ممن يحتاج إلى الأموال الكثيرة حتى يكون في عيشة رغيدة طيبة وفي مستوى اجتماعي مرموق فإنه لا يمكن أن يحصل هذه الأمور وأبوه وأمه غضبانان عليه فإن هذا من أسوأ ما يكون عليه الشخص وأسوأ ما تكون عليه الفتى فإذا غضب الأب وغضبت الأم على على على أولاده، فإن ذلك من العقوبة التي يجدها العبد عقوبة معجلة له في حياته الدنيا. وقد سمعنا من تعق أمها عقوقا لا يمكن أن يتصوره بشر. وذلك من قسوة القلب. وذلك من شدة ما يلقاه العبد حسرةً وبعداً عن رب العالمين. فبالأمس القريب رأينا من تعق أمها عقوقاً بليغاً بل إنها تحترف العقوق احترافاً شديداً حتى إنك تستطيع القول بأن ذلك يشبه المسلسلات التلفزيونية التي تجسد أمثال هذه البشائع وأمثال هذه الخسائس وأمثال هذه القبائح. وعندما ننظر إلى هذه المرأة نجدها قد كانت على هذا الحال منذ الصغر عقوقاً وتفريطاً في بر والدته لأن هذه الفتاة قد نشأت مائلةً قد نشأت بدون توعية وبدون توجيه. وكذلك عندما نرى ما نراه من وصول الخلافات الزوجية إلى الطلاق والفراق والفراق، نجد من الأبناء ما نجده من السوء والوحشية والانتقام، فنجد من من نجد الأم المطلقة ممن كان زوجها في يوم من الأيام زوجاً لها وهو في جميع الأحوال أب لهؤلاء الأولاد عندما نجد هذه المرأة قد تربت على الوحشية وعلى الانتقام وعلى عدم قذم الغيظ وعلى عدم تربية أولادها التربية الصحيحة فإننا نجدها تسقي أولادها من كأسي الخسة ومن كأس الزجر ومن كأس التغليظ والتعنيف نحو ابيهم، فنجد الابناء ينشؤون على كراهية شديدة لابيهم، مثلا لكونه قد تزوج على امهم وهم وهذه المرأة لا يمكنها بحال ان تتحمل مثل هذا الزواج. أو تجد هذه المرأة تحض أبناءها على كراهية أبيهم لكونه قليل المال لكونه لا يمكنه أن يكثر من النفقة عليهم أو أن يجعلهم في عيشة من المعيشات المترفعة عندئذ نجد هذه المرأة عن قريب أو عن بعيد تفقد أبناءها ويؤول أمرها إلى عقوق أبنائها لها لأن الجزاء من جنس العمل، فمن عامل الخلق لله تبارك وتعالى جعل الله تبارك وتعالى الخلق نصب عينيه معاملة طيبة، ومن لم يكن ومن لم تكن معاملته مع الخلق لله كان الجزاء من جنس العمل إن خيرا فخيرا وإن شرا فشر. ألا وإن العقوق في اللغة والشر هو القطيعة فعندما نقول إن هذا الولد أو إن هذه المرأة قد عقت أباها أو قد عقت أمها فإنها تكون قد قطعت الصلة وهذه الصلة هي أقرب صلة بين المرء وبين أبيه وأمه فإنها أشد القرابات قرابة الولد لامه وقرابة البنت لامها وقرابة هؤلاء الاولاد لابائهم وامهاتهم واننا نرى في هذا الزمان قد تنوعت قد تنوعت الاسباب التي تؤدي الى العقوق فمن ضارب لامه وطارد لها وقاتل لها ومن مؤذ لابيه وساب له ومن امرأة تجعل أمها تبكي الليل والنهار تحسرا على وصولها إلى هذه الحال السيئة وكذلك نرى العقوق في صورة مشينة ألا وهي عدم السؤال عن الآباء والأمه فعندما تكبر الفتاة وعندما يكبر الشاب ويخرجان إلى هذه الحياة وعندما ينفصلان عن حياتهما الأسرية مع, أو مع آبائهم وأمهاتهم ليكونا في حياة أسرية جديدة بزوجة وزوج وأولاد فإنهم ينسون آبائهم وأمه وأمهاتهم، وعندئذ يتحسر الآباء ويتتحسر الأمهات وتسمع الشكاية وكل من كان كل من كان من الآباء والأمهات شاكيا لأبنائهم فإن هؤلاء الأبناء متوعدون بوعيد العقوق الذي جاء في القرآن والسنة، وعندما نسمع الشكاية منهم نجد الشكاية تدور على شيء قد يقل في نظر بعض الناس وقد يعظم ألا وهو عدم السؤال عنه. وأمثال هؤلاء الآباء والأمهات بحاجه إلى من يرفع عليهم كما نقول سماعة الهاتف كيف حالك يا أبي؟ كيف حالك يا أمي؟ هل تحتاجون شيئا؟ اعذروني قد تأخرت عليكما قد كان بيننا لقاء بالأمس القريب ولكن الحياة الدنيا حياة مشاغل فاعذروني وسامحوني وأسأل الله أن يغفر لي ولكم إلى غير ذلك من الأساليب التي تكون من أدب الحوار بين الأب وابنه وبين الإبن وأمه وبين الإبنة وأمها وعندما نجد ذلك كذلك يقول عن طريق إهانة الآباء والأمهات فإننا نسمع في ذلك القصص الكثيرة فنجد من يهين أمه على مرأى ومسمع من كثير من الناس. في وسائل التوفى وسائل المواصلات نجد شتيمة الأم ونجد سب الأم ونجد إهامة الأب بالليل وبالنهار كل ذلك بسبب غضب إحدى الأولاد على آبائهم وأمهاتهم ولم يعلمنا القرآن ولم تعلمنا السنة النبوية المكرمة. في حال غضب الاباء والامهات ان نرد عليهما فان الرد عليهما من اقبح الذنوب عند الله تبارك وتعالى ومن اكبر الكبائر الا وانني قد كنت اتصور ان العقوق يكون للاباء والامهات وهم على قيد الحياه يجنون مراره الاهانه ويجنون مراره السب ويجنون مرارة إثارة المشكلات أمامهم ويجنون التأفف من أوامرهما والبخل عليهما وقلة المساعدة لهما وإبكائهما ورفع الصوت عليهما وعدم احترامهما أنا وإنني كنت أجد ذلك وأتصوره ممن هم على قيد الحياة حتى رأيت الشماتة فيهما ورأيت الدعاء عليهما وهم أموات غير أحياء نجد الدعاء على الآباء والأمهات وهم قد فارقوا هذه الحياة وإنه لمن الخذف وإنه لمن العار أن يكون الأب والأم ممن هم أموات غير أحياء ولم ينشئوا ولدا صالحا يدعو لهم وقد انقطعت أعماله وهذا الشاب وهذه الفتاة يتصور. كل واحد منهما أنه على حال طيبة في حياته الدنيا بدعائه على أبيه وأمه وبانتقاصه وبتعييره فإننا نسمع الكلام في حقيما وهم أموات تعييرا وانتقاصا وأذية لهما وهما في قبرهما كل ذلك من عاجلي العقوبات لهما في حياة في حياتي هؤلاء الأبناء والبنات لأننا إذا فارقنا هذه الحياة الدنيا، وكنا على ما كنا عليه من إساءة أو إحسان فإنه لا ينبغي أن تقابل إساءة الوالدين لا ينبغي أن تقابل إساءة الوالدين بمثل هذه التصرفات القبيحة التي لا تدل على خشية من رب العالمين والتي لا تدل على خوف من الله تبارك وتعالى الجليل، والتي لا تدل على شيء من الاحسان، وفي سوره النساء وقال رب العالمين وبالوالدين احسان، وفي سوره الانعام وبالوالدين احسان، وفي سوره الاسراء قال رب العالمين وقضى ربك الا تعبدوا الا اياه وبالوالدين احسان.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 وفي سوره الاحقاف وصينا الانسان بوالديه احسانا حملته امه قرها ووضعته قرها وحمله وفصاله ثلاثون شهرا حتى اذا بلغ اشده وبلغ اربعين سنه قال رب اوزعني ان اشكر نعمتك التي انعمت علي وعلى والدي وان اعمل صالحا ترضاه وأصلح لي في ذريتي إني تبت إليك وإني من المسلمين آيات كثيرات تبين لنا خطورة العقوق على الفرد وتبين لنا عقوبة العقوق عند رب العالمين واسمعوا ما في السنة النبوية من مزيد تفصيل في هذه الجريمة الأخلاقية يقول الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم إن الله حرم عليكم عقوق الأمهات ولما سئل الرسول صلى الله عليه وسلم من أحق الناس بحسن صحابتي قال أمك ثم من قال أمك ثم من قال أمك ثم في المنتهى قال أبوك وهنا العلماء يقولون إن الأب, إن الأب له ثلث البر والأم لها الثلثان، إذا تعظم السنة النبوية الآباء والأمهات تعظيما بليغا بحيث يكون الأبناء محسنين إليهما، متفقدين لأحوالهما، بارين بهما، يقومان معهما بأحسن قيام تنفيذا لامر الله تبارك وتعالى وامر رسمه حتى اننا نسمع ان اكبر الكبائر عند رب العالمين بعد الشرك بالله تبارك وتعالى لا نسمع زنا ولا نسمع سرقه ولا نسمع قتلا للنفس بعد الشرك، بل اننا نسمع اكبر الكبائر بعد الشرك بالله تبارك وتعالى وحبوط الاعمال كبيرة عقوق الوالدين. فمن كان مسخطا لوالديه فانه يكون مسخطا لله تبارك وتعالى. وإذا رضي وإذا أرضى العبد ربه تبارك وتعالى وأرضى والديه رضي الله تبارك وتعالى عنه وأرضى عليه الناس. ونسمع القصة التي جاء فيها رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ليبايعه على الهجرة وقال له الرجل قد تركت أبوي يبكيان جاء رجل من مكان بعيد حتى يهاجر مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد ترك والدي يبكيان وقد قال العلماء إن إبكاء الوالدين من جملة العقوق وداخل في العقوق فكل من راى اباه وامه يذرفان دمعا ويبكيان تحسرا والما فهم من العاقين لابائهم وامهاتهم فما كان من رسول الله صلى الله عليه وسلم الا ان قال ارجع عليهما فاضحكهما كما ابكيتهما وكذلك يكون العقوق بايصال السب والشتيمه الى الاباء والامه فاننا نسمع بالليل والنهار الشتيمه بالاب وبالام يكون الرجل سابا لام الشخص ويكون سابا لابيه فيرد اليه السب بالمثل في امه وابيه وقد قال الرسول صلى الله عليه وسلم من الكبائر شتم الرجل والديه قالوا يا رسول الله هل يشتم الرجل والديه قال نعم يسب أبا الرجل فيسب أباه ويسب أمه فيسب أمه والنبي صلى الله عليه وسلم يقول ملعون من عق والديه ومعلوم أن الكبائر هي الذنوب العظام التي توعد عليها بالنار والتي لا ينفك العبد عنها الا بالتوبه النصوح الى الله تبارك وتعالى وابراء الذمه منها وطلب المسامحه ممن كانت معهم هذه الكبائر والرسول الكريم صلى الله عليه وسلم يقول لعن الله من لعن والديه لعن الله من لعن والدي، من عق والدي، ملعون بنص رسول الله صلى الله عليه وسلم، بل إننا نسمع الحرمان من الجنة على لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم لمن عق والده ووالدته ولمن عقت والدها ووالدته، قال صلى الله عليه وسلم ثلاثة لا ينظر الله عز وجل إليهم يوم القيامة العاق لوالديه والمرأة المتوجله والديوف وثلاثة لا يدخلون الجنة العاق لوالديه والمدمن على الخمر والمنان بما أعطى وقال صلى الله عليه وسلم لا يدخل الجنة عاق ولا مؤمن بسحر ولا مدمن خمر ولا مكذب بقدر. نسأل الله رب العالمين أن يجعلنا من البررة الأتقياء بآبائهم وأمهاتهم. أقول هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله وحده. والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد فقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح ما من ذنب أجدر أن يعدل لصاحبه العقوبة في الدنيا مع ما يدخر له من عقوبة في الآخرة من البغي وقطيعة الرحم وقال صلى الله عليه وسلم باباني معجلان عقوبتهما في الدنيا البغي والعقوق الله تبارك وتعالى هو البر الرحيم والله تبارك وتعالى هو المنعم على عباده وهو المتفضل عليهم بكل إحسان وبكل جميل ولا يمكن بحال أن يتصور الناشئ في هذه الحياة الدنيا أنه بصلته لأمه وأبيه وببره لهما يكون من المكافئين وقد كان في عصر الصحابة رجل يطوف بأمه ويحملها على جسده حتى إن عبد الله بن عمر رأى هذا الرجل على ما هو عليه من بره بأمه فما كان من هذا الرجل إلا أن قال أتراني قد جازيت هذه الأم يعني كافأتها على ما كان منها فيما مضى من عمر قال لا ولا بزفرة واحدة، لا ولا بطلقة واحدة حال الإيضاع. وهذا يبين لنا أنه لا يمكن لشخص في الوجود، مهما كانت مكانته ومهما كانت عنده من الإمكانيات التي تجعله من البارين بآبائهم وأمهاتهم، لا يمكنه بحال أن يصل إلى مكافأة والديه. وهذا يبين لنا امرا في غايه الاهم هو انه ينبغي علينا ان نكثر من البر والا يكون برنا بابائنا عند حد من الحدود فمن كان يحمل في بيته شيئا من الامور التي تدخل السرور على واليه فانه ينبغي الا يبخل ومن كان يعرف من في خاصه نفسه ان اباه وامه يحتاجون الى قعمه يحتاجون الى كسوه يحتاجون الى شربه معينه فينبغي عليه ان يتحبب اليهما بمثل هذه الامور ومن كان يجد ومن كان يجد التكدر والتنغص في هذه الحياه الدنيا عند والديك فإنه ينبغي عليه أن يتكلم معهم وأن يضاحكهم وأن يصلهما وأن يبرهما كل ذلك من قبيل الجزاء من جنس العمل ولا يظلم ربك أحدا فالله تبارك وتعالى لم يجعل العقوبة على عقوق الوالدين عقوبة مجموعة في الآخر بحيث يجد العبد الحرمان من الجنة في الابتداء وإنما يتجرع العبد الحسرة من حر جهنم ومن شدة الموقف الذي يكون في عرصات يوم القيام وكذلك يجده في نار وقودها الناس والحجارة وفيها من العذاب المقيم ما فيها كل ذلك حتى يعرف أن الله تبارك وتعالى لا يظلم مثقال وعند إذن يعرف العبد أن كل ذلك لا يكون في الآخرة فحسب وإنما يجد مرارة ذلك في حياته الدنيا عندما يجد ابنه لا يصل وقد بح حلقه وصاية له بالصلاة ويجده قاطعا لوالده ويجده سابا لأمه يقول لها الليل والنهار يوه وف الى غير ذلك من الالفاظ المذمومه والتي عبر القران الكريم باقل تعبير عن الاذيه وعن النهر وعن غير ذلك من الوان الاذيه ليعلم كل عاق ان اقل كلمه واقل فعل يؤذي الاباء والامهات هو عند رب العالمين عقوق معجل معجلة له العقوبة في الحياة الدنيا. ونسمع كذلك يا عباد الله العقوق لا يكون من قبل الشباب الذين يشتمون آباءهم ولا يسمعون كلامهم بل إننا نجد الأمر كذلك في البنات والفتيات نسمع بالليل والنهار الشكاية من قبل الأمهات بسبب أن ابنتها لا تسمع كلامها ولا تطيع أباها وإنما تحدث لهم لهما من الأمور التي لا تحمل فعلى الأبناء من البنين والبنات أن يتقوا الله تبارك وتعالى في آبائهم وأمهاتهم وعلى الكبار من الآباء والأمهات ممن لا, تزال لا يزال آباؤهم ولا تزال أمهاتهم على قيد الحياة الوصاية الوصاية بآبائكم وأمهاتكم فإن الله رب العالمين يوصيكم بآبائكم وأمهاتكم خير فاتقوا الله تبارك وتعالى في آبائكم وأمهاتكم كونوا من أهل الإحسان إليهما وقد عرفنا أن في السنة النبوي الرجل كان من البررة الأتقياء بأمه وأبيه حتى إنه كان لا يجعل ما يحلبه من شاة لأولاده في الابتداء بل إنه يقدم أباه وأمه على ذلك حتى إنه يجعل ذلك من أحب الأعمال التي يبتغي بها وجه الله تبارك وتعالى وكذلك رأينا في الثلاثة الذين حدث لهم ما حدث من نزول صخرة عليهم في الغار حتى إن أحدهم قال ما قال وتقرب إلى الله تبارك وتعالى ببر والديه وهما شيخان كبارا وكان ما كان من انفراج هذه الصخرة ورأوا السماء أمامهم. فهذه العبادة يا عباد الله عبادة بر الوالدين هي من أحب الأعمال إلى الله تبارك وتعالى ألا وإن من أقبح الأعمال التي تكون عقوبتها معجلة في الحياة الدنيا عقوق الوالدين فكل من تلبس بهذه الكبيرة فأمامه التوبة باب التوبة أمامه مفتوح ومن كان أبوه ومن كانت أمه من الذين قضوا نحبهم ولم يتمكن من برهم وقد أساء إليهما في حياتهما فإن الله تبارك وتعالى يقول: «قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَى أَنفُسِهِمْ لا تَقْنَطُوا مِن رَّحْمَةِ اللَّهِ بِرُّوا آبَائَكُمْ وَأُمَّهَاتِكُمْ في قبورهما بالدعاء إليهما بالدعاء لهما بالاستغفار بالصلة بالصدقة بغير ذلك من أعمال البر والخير فكل من وجد أباه مقبورا وكل من وجد أمه مقبورة من الموتى ولم يتمكن من مقابلة الإساءة بالإحسان إليهما فباب. التوبة أمامه مفتوح والأعمال الصالحة تصل إلى هؤلاء إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث وذكر صلى الله عليه وسلم ولد صالح يدعو له فكونوا من الصالحين وكونوا من الذين تصل حسناتهم إلى آبائهم وأمهاتهم حتى تجدوا ذلك حال الكبر من قبل ابنائكم ومن قبل بناتكم جزاء وفاق نسال الله رب العالمين ان يجعلنا من الباري المخلصين في البر لابائنا وامهاتنا ربنا اغفر لنا ذنوبنا واسرافنا في امرنا وثبت أقداما وانصرنا على القوم الكافرين رب آت نفوسنا تقواه وذكها أنت خير من ذكاه أنت وليها ومولا اللهم ارحم موتانا وموتى المسلمين اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين اللهم اهد ضال المسلمين اللهم اهد ضال المسلمين اللهم اهدِ ضال المسلمين، أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، اجعلنا من البررة الأتقياء، اللهم اجعلنا من البررة الأتقياء، اللهم ارزقنا ثواب برِّ آبائنا وأمهاتنا، اجعلنا من الذين يحسنون إلى آبائهم وأمهاتهم، اجعلنا ممن يحسنون إلى آبائهم وأمهاتهم، اللهم لا تجعلنا من العاقين اللهم لا تجعلنا من العاق، اللهم اغفر لنا تقصيرنا مع آبائنا وأمهاتنا، اللهم اعف عنا في تقصيرنا مع آبائنا وأمهاتنا، اجعلنا من المخلصين، اجعلنا من المخلصين، احفظ بلادنا وسائر بلاد المسلمين، وفق ولاة أمور المسلمين لما تحبه وترضى، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.